واسمع لهذا الحديث. علشان اذا جيت تصلي الفجر في هذا البرد وتركت النوم واتيت الى بيته تعلم انه حقك لا يضيع عند الله عز وجل. اذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون ثم وقفت بين يدي الحي القيوم لا تظن ان الله عز وجل يضيع هذا الامر. اذا رأيت الناس صدّت عن دين الله وأن ثابت صابر محتسب تدعو إلى الله لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك لا يضيع هذا عند الله اسمع لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ثلاثة يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم يا اخي يضحك الله الى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله وهو الذي ليس بحاجته من هم يا رسول الله اما الاول فرجل خرج في غزوه للجهاد فرجع الناس الا هو صابر وقف يدافع عن دين الله هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله والله لا يخفى وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور والله إن النيران تصليهم من كل مكان وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم لا يخذرون من خلفه هذا يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل من هو الثاني يا رسول الله قال الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين دائل الله عز وجل الله هو أكبر أيهم أعظم صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل الفجر أعظم فكيف اذا بمن أتى إلى الفجر أيضا أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم وأما الثالث فرجل سافر مع قوم والسفر تعب وجهد فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا قامه هو يصلي بين يدي الله عز وجل ترك الراحه من اجل ان يظل الله عز وجل انظر ما هي عاقبه الصبر ان يضحك الله اليهم ويستبشر بهم وينظر اليهم جل جلاله اذا يا اخوه لازم نصبر على الطاعه لان الصبر على الطاعه يرفع مقامنا عند الله عم عم عز وجل